Mondani Krisztián vagyok, Valósagyarmatról, a Palócföldről. Szkét a napok elindítója és az egyik szervezője. Patrubán úrnak ma segítekeztem ennek a túlul madárnak a leleplezésében, már nem a leleplezésében, hanem lent a földön az emberek, amikor összegyűltek, annak a találkozásában. Nagyon örülök neki, én úgy érzetékelem, hogy három-négy nappal ezelőtt vagy egy héttel ezelőtt kezdtük el, elég sokan összejöttük és a program is neves volt, mívós volt, nagyon jó előadók voltak és nagyon jó témák Meglettek érintve azok a témák is, amiben valójában össze tudunk fogni és tudunk ö, kapcsolatot és egyetértést teremteni olyan témák is voltak, volt tüzes ostor bemutató és egyéb, egyéb események voltak én nem vagyok bálványimádó ugyan nekem a szobor a szobor, van amelyik szobor tetszik, van amelyik szobor nem tetszik ez a szoborrál is úgy voltam először, hogy nem is tudtam, hova tegyem. De most, hogy itt van fent és látom, mennyit dolgoztak vele, ez a szobornak nekem nagyon tetszik, főleg úgy, hogy lentről nézve semmit sem látni rajta. Így is most annyit látok, hogy rengeteg munka volt benne. Rengeteg munka volt benne. Rengeteg heggezt minden. Úgyhogy most Miklós megkért engem, hogy a következő évi ö, ugyanezt a December 21-i napot szervezzem meg. Hát én, nekem nagyon jó hangulatba telt el a mai is Én úgy mondtam, hogy elfogadom, elvállalom És ezt az nem csak hogy elvállalom, hogy mai naptól kezdve el is kezdem szervezni. Úgyhogy ezt a videót is azért készítettem hogy 2022 12. 21 16 óra 16.32 perckor várok mindenkit, aki az összefogásban részt szeretne venni. És akkor ez a turulmadár még szebb lesz, és még jobb lesz, mint amennyire most látszik. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Meghallgattak.